البسيكه بالتخرج والنجاح بالعزيمه يا مهانلت الفلاح الف مبروك التخرج والنجاح والتهاني لك من احساس وغلاء والتهاني لك من احساس وغلاء الفسيقه بالتخرج والنجاح بالعزيمه I think you're We yeah. yeah. I'm <laughs>